Сьогодні на базі закладу освіти донайський центр професійної освіти рятувальниками було проведено тактико-спеціальні навчання. А традиційно захід розпочався з теоретичної частини, під час якої студентам була доведена інформація, як необхідно діяти у разі виникнення надзвичайної ситуації при виявленні підозрілих або вибухонебезпечних предметів, який правильний алгоритм дій при сигналі повітряна тривога. Також була доведена інформація щодо первинних засобів пожежогасіння, а саме вогнегасників. Було продемонстровано, з чого складається вогнегасник і як правильно треба ним користуватися. Практична частина заходу розпочалась з евакуації, бо за задумом на третьому поверсі в приміщенні виникла умовна пожежа. Всі 138 людей було евакуано Куйована лише три людини залишились в приміщенні. Одну людину необхідно було рятувати з третього поверху, тому за допомогою висовної трьохколінної драбини рятувальники врятували людину з третього поверху. Ще дві людини залишились в задимленому палаючому приміщенні на першому поверсі. Тоді рятувальники надягнули апарати захисту органів дихання та зору, проклали ланку ГДЗС та зайшли в приміщення задимлене для того, щоб загасити пожежу та врятувати двох людей. Наостанок теоретичні знання про вогнегасник, про первинний засіб пожежогасіння ми вирішили закріпити практично. І на подвір'ї учбового закладу ми загасили умовну пожежу. Для чого? Для того, щоб кожен мав змогу відпрацювати навички покористування вогнегаснику. І якщо виникне надзвичайна ситуація або пожежа, кожен зміг ліквідувати її на первинні стадії. Сегодня у нас прошли учения со спасателями, я увидел, как спасают человека, как работает огнетушитель в действии, сам попробовал и научился.